أخيرة جلعي وإذا جلعي جل معناها فلة و... وناسة أي فلة وناسة والجائحة اللي اسمها كورونا موجودة إلى الحين. <تصفيق> ورجعنا لكم بحلقه جديده حلقه اليوم ان شاء الله بتكون عن العيد طبعا العيد له اجواء الخاصه من ناحيه تجمع الاهالي او مثلا تجمع الاقارب او مثلا تجمع الاصدقاء مع بعض في العيد لكن هذا الشيء نادر يصير اللي هو تجمع الاصدقاء لكن في الاوفر الاخير اتوقع انه في بعض الاصدقاء يجمعون في العيد هذه الاشياء اللي كانت تصير في العيد وبعد قدوم الجائحه اللي منتشرة في الوقت الحالي اللي هي كورونا الاوضاع تغير صار العيد ما هو عيد صار يوم عادي يمر مر الكرام ولا كانه عيد من ناحيه الفعاليات او مثلا العيديات اللي يوزعونها الاهالي لعيالهم او مثلا اي شخص اخر، هذه الاشياء كلها قلت بعد قدوم اللي هو الجائحه المنتشره في الوقت الحالي اللي هي كورونا، بس السؤال مهم، هل عيدكم بيمر زي هذا الشخص؟ ولا زي هذا الشخص؟ هل عندكم أجواء وافعة عيد بتسوونها؟ ولا العيد بيمر زي هذيل الشخصين من ناحية الأشياء اللي تسوونها في العيد؟ أكتبوا تحت في الكومنت من ناحية إيش بتسوون إن شاء الله في عيد السنة هذه. وكذا يكون خلصنا الحلقة، طبعاً عيد السنة هذه أتوقع إنه أحسن من السنة الماضية، لأنه قبل كان في حظر، أما الآن ما في حظر. بس ان شاء الله ان شاء الله ما يحطون حظر في الاخير <تصفيق> هذه الحلقه كذا خفيفه اتمنى انه عجبتكم ونالت على رضاكم لا تنسون اللايك والشير والاشتراك وكذا يكون خلصنا ويلا سلام